عندنا المتسابق الأول أو الشارك الأول يوسف العيادي. اللي الاسم دياله يجي يتفضل هنا، ثقة حرة يوسف العيادي. يوسف العيادي. يوسف العيادي. المتشارك تفضل يا يوسف مرحبا. المتشارك الثاني المتسابق الثاني أو الفائز الثاني وهو ياسين بقجة. ثقة حرة ياسين. ياسين بو قجة إذا على عادة المسابقة دائما نعيط على ثلاثة ديال الأولاد وبعدهم ثلاثة ديال الأولاد <تصفيق> ياسين <ياسيك>. بو <برجة. تصفيق> مصعب بنعيش. <تصفيق> مصعب بنعيش. في <تصفيق> الأصحاب على مصعب بنعيش. عيش أصغر متشارك أعتقد مسابق جميل جدا إذا ثلاثة الوليدات باقي اللائحة طويلة إن شاء الله عندنا وقينا 10 ولا حدا ستة أنا جاي ذلك ولكن عايد الاهات عتيقه حبه شقه حره عتيقه عتيقه حره سرقولها قم واحياتك لديك للعتيقه شكرا المتسابقه المواليه صفاء الذهبي شقه حره صفاء الذهبي رحاب دومي رحاب دومي كلاهي رحال الحاب دومي اعتقد انها غادرتنا بالخبر ان شاء الله ثم المتسابقين الموالين محمد زكمور سي محمد محمد زكمور اعتقد انه غادر تفضل تفضل سي محمد تفضل تفضل اصحابك محمد ياسين الخياط محمد ياسين الخياط، شكرا سي محمد، شكرا سحابة، قراءات نافعة، قراءة جيدة، القرآن ممتاز. أحمد عبيدة. أحمد عبيدة، شكرا أحمد. طلع أحمد. عبيدة. أحمد عبيدة؟ أحمد عبيدة؟ أحمد. عبيدة. أحمد عبيدة. نعم إذا أنتقل إلى صنف الإناث. هناء الحميدي. هناء. رميساء مطيع رميساء مطيع مطيع نعم ستحى هنا <تصفيق> الحميدي هنا حميدي هذا أه؟ الحي مودي رميساء مطيع الحراتي في الفردوس شتي قتا في الدوز. حفظنا القران يا حضرتي سفر جميع الوجوه نراهم يحفظنا القران جميل جدا انتقل الى صنف الذكور محمد لمريني. محمد لمريني تصفيقات على حسن حسن الشتوفي تصفيقات حار على حسن الشتوفي يوسف يوسف بن معدي تصفيقات على يوسف يوسف بن انتقل الى صنف الاناث وقبل عاد الفردوس ياك في كل اكرام بن يعيش تفقات عليك اكرام مروى بن مروى بن عربي تفقات على مروى بن <تفقى> مروى, <تفقى>. مروى عفوا شكرا مروى بن عرب يا مروى الدهشه ما صححتي مروى بن فاتي الزهراء الجبلي فاتي الزهراء يا فاتي الزهراء ستانفرتي فاطمه الزهراء خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه خديجه بن صفقة تصفيقات على يوسف منو اصغر متشاركه او اصغر متسابقه نصفق تصفيقات حرة على على عبيده على على عبيده تصفيقات مره اخرى على على اخر متسابق وهو محمد عطوش محمد عطوش كيف أظهر على محمد عطوش؟ إذن نعم قوة أول تعزيز لهم منهم أنا بقوة ما أنا أخذو صورة.